Чим Охтирка унікальна? Соревнування по туризму. Що взагалі себе представляють? Якщо ви не знаєте Добальня Валентіна, тормозніть будь-якого таксіста. Куди б ще можна було піти, щоб не було цього Бривнувського тригольника, княжа, кошик, а тебе й назад? Я дуже часто порушую правила. Всім привіт, друзі! Це вже шостий випуск подкасту для своїх і другий відеоепізод нашого подкасту. Минулий подкаст залетів, м'яко кажучи, дуже і дуже гарно. Сьогодні нас чекає розмова з не менш цікавою людиною. З харизматичною людиною. Так, да. ну про неї трішечки пізніше, з Валентином Сталинським. Але, але, але, з нами сьогодні присутні наші глядачі. І ми мы... відкриємо продаж квитків на наш наступний подкаст, на запис наступного подкасту буде обмежена кількість місць. Це він придумав. <laughs> а ідея это... цікава. Ні, ну, за Patreon я немножечко позже, це все розкажу само собою, да? Вот. А я нагадую, що нас можна послухати на Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Anchor, YouTube, YouTube, и навіть YouTube Music. Вот. Ну что, погнали, да? С нами сегодня Валентин Сталинский, нереальный популяризатор велосипедного спорта в городе, легенда пропаганды ЗОЖ и туризма в Ахтиреце. Да просто, ну, очень крутая нереальная людина. Ничего себе, подобается. Это, <клубить> <клубить> до речі, взято с Facebook, у вас была грамота за популяризацию ЗОЖ, ну и дальше немножечко, та, так они родились, Це все. А от как от вы сами себя можете ну, характеризовать, как вы себя позиционируете, как самого такого топ-1 із Валентин, кто ты да? по жизни? <клубить> Любіть трошки активно погуляти. Ага, ну це ми зрозуміли. Не зациклююсь на одному, а все по трошку. І щоб було цікаво. Ну, давай зараз розберем твої сфери, чим ти займаєшся. Те, що нам відомо, може хто залу підскаже, може ми. А чого ми не скажемо, то ти додавиш, бо я бачу, mm. що ти людина скромна в нас. Значить, ми знаємо, що ти турист. І турист, велотурист. Ми знаємо, що ти турист, пішохідний, ти там в Карпати їздиш. Який ще вид туризму тобі притаманний? А можна дещо по-іншому я відповім? Будь ласка. А, наприклад, як до мене колись підходить, ну це мої діти, які вже попередньо випустились, підходять і говорять. Валентин Олексійович, нас сьогодні в школі поставили в ступор. Кажу, В смысле, як? Вас поставили в ступор? Ну так, да, однокласники. Між собою там балакли, друзі. От ми футболісти. От ти чим займаєшся? Футболом. Що ти на футболі робиш? Ну що робить на футболі? М'яч катаємо. А я на карате хожу. Що на карате робиш? Прийоми різні. Баскетбол. М'яч б'ємо. Тяжелий спорт. Гири тягаємо. Легка атлетика. Бігаємо. Кажуть, до мене в очередь. А ти що? Куди ходиш? На туризм. Це що? Спортивний туризм. А що ви там робите? Каже, я так думав, думав, думав, думав. А що відвітить? Каже, а як мені це відвітить? Що їм треба було сказати? Кажу, а що б ти хотів? Та все, що вони сказали, у нас воно є. Діло в тому, що м'яч у нас іде в качестві розмінки. До мене приходили пару раз футболісти поіграти з нами м'ячик, але ну, вони через п'ять хвилин вийшли із строю, тому що сили не вистачило. Трошки займаємося, ну, в там, борьби, є козацькі розваги. Трошки попригали, подорачились, а потім оказується, що ну, трошки були розборки в однокласнику, в хлопчика. І що? Та нічого. Що ти йому зробив? Ні, я нічого не робив, в смысле. Та він п'ять разів впав на одному і в тому же місці. А ти. А я йому поміг два рази встати і, а він три рази впав. Ну, то есть. Істе... Все культурно, все добре. У нас просто активний відпочинок в різних сферах діяльності. — Значить, можна назвати це мультиспортивний туризм. Так, да, активний відпочинок. Окей. Також ми знаємо, що Валентин, ти актор. Хто не знає, Валентин. Дуже непоганий актор. Він грав в театрі «Чудаки». Також ми знаємо, що Валентин замечательний. Натяна Лисенко – регісьор. До сих пор спо... дуже велике дякую їй. Дуже я сильно вдячний. А, як вона мені казала, Валентін, учись, роботи своїм самим основним інструментом. Я, кстати, тоді навіть не догадуюсь, що буду робити з дітьми. Я кажу, Який мені інструмент може бути? Твій голос. В смыслі? Ну вот если вы понимаете, что такая сцена, її самое великое требование, я очень долго не мог понять, О, попадало мне, конечно, за это. Актер на сцене должен сказать, что потом, что потом, но чтобы в конце зала, там, в уголку, чтобы его четко было слышно. Окей, да. так как мы знаем, что Валентин, значит, турист, актер, очень замечательный, сегодня мы даже можем попробовать виноделл. <laughs> так, таке. Тут графаза сейчас, да, знаєш, І ще, наскільки, ну, я правильно все розумію, вищий граматичний діаж, бо є така дуже штука, як клуб Азимут. Ну, да. І це ж виходить, що це ГОшка, правильно? Ну, да. Вот. Ну, за цим ми сьогодні поговоримо. І ще, значить, уже ми от граматичний діаж і додавляємо, що Валентин у нас ще Мастер Бани. Вот тут, кстати, это... история такая. Вот мы недавно, что были в него в бане, это очень круто, всем рекомендую. Ну, розкажу такая ситуация. У нас 7 человек, 2 машины. Ой, одна машина а куда остальных девать? Ну, давай, короче, выходим таксі, вот так тормозом, как в кино свистым. Шиф! В натуре паренек тормозу, так чуть подъезжая, так знаешь, на шарнирах. Кажу, слухай, нам в баню треба до Валентина. А тут, йому рядом, рядом товариш каже адрес. А, до Валентина, я знаю, сідайте. Тобто, в принципі, якщо ви не знаєте до бані Валентина, тормозніть любого таксиста в місті Ахтирки і спросить, де бані Валентина, він вас туди відбуває. Два знаєш, що зроблено, давай так. А лучше уточнить, бо казали ще якийсь Валентин появився, я не в курсі, хто уточнить за баню. А яка? Та, що під пірамідою. Окр тема. <смех> Другий выпуск подряд уже хочется вспомнить Дмитрия Градона, да, то есть с тростянцом, вывезли на сцену в прошлый раз, с пирамидкой, ну, короче, по всем по порядку, да. И, как довольно-таки важный момент, я считаю, сказать, давай, когда-нибудь попробуем сыграть среди наших патронов, то есть одни два места в баню, поход с нами в баню, просто посадить наших патронов. Для тих, хто не в курсах, ми відкрили свій Патреон, де від залежності від вашого пакету ви отримаєте поділені преимущества. Тому приходьте за посиланням під цим відео, і я впевнений, вам подобається. І так, да, у нас після пішого випуску з'явилися перші патрони, за що я не можу сказати вам огромное спасибо. Ну що, давайте вообще по порядку, добре? Останнє. Да. Закінчимо цей етап. Mm -hmm. Валентин, що мене назвали з тих е аспектів, з яких ти займаєшся по життю? Ну, о, якщо про активний відпочинок, то мені також подобається, але не постійно займатися таким, а інколи для різноваг різнобарв'я, скажімо так. Це байдаричний спорт, на байдарках пройтися о, влітку. Намагаюся один-два рази. О, ті, хто мене знають, вже намагаюся також зі мною ходити, тому що о, о, мій варіант навчання. Дещо відрізняється від, звичайно, тому що я дуже часто порушую правила, до речі, так можна розповідати, ні? Все можна розповідати, можна Порушую правила тим, що е на байдарці не можна вставати, не можна зівати, необхідно бути постійно, як кажуть, напруженим, необхідно бути. Але тим паче, е мої вихованці знають, як можна зайти, тобто як можна вийти спочатку з байдарки, потім зайти в байдарку. Причому незалежно, де ти будеш на цій річці знаходитись, і бажано все, що було посередині річки. Тобто з води. Байдарка, гружона, з людьми, без людей, все одно. Вийшов, покупався, зайшов назад. Також мені подобаються варіанти активного відпочинку, це подорожі, пішохідні подорожі в горах, гірська місцевість. Бажано, щоб це було, звичайно, Карпати. Тому що там набагато цікавіше, Ніже. і цікавіше по складності. Сказати ніж – це порівняння. Кому подобається морозово-шоколадне, кому – пломбір, звичайний. Так? Це порівняння неможливе. Але, якщо ти хочеш отримати якийсь екстрим, будь ласка, ти можеш на рівнині це ощути, але ну, не то. Краще, звичайно, в Карпатах. А якщо ти хочеш отримати основний такий плюсик для себе, да? з поняттям того, що а чи воно тобі потрібне – погуляй в Карпатах зімою. Цікаво, цікаво. Ласка... Ще більш цікаво було, бажано мінусову температуру, під мінус <плес> Ого. Ну, ми визначились приблизно з набором чим займається Валентин Сталинський. Чуть-чуть да. так, зовсім трохи, да? Давайте зараз почнемо якраз таки з активного отдиха, з туризму, то є, і потихонечку будемо плавно приходити до всього остального. Як я вже в принципі задавав питання, взагалі, зараз е, турклуб Азимут, що це таке, крім того, що це, ГОД, ну. Тисяча керівць. Предисторія даного клубу була приблизно років 12 тому назад. Ми... Ні, 11. 2009 рік, я тільки прийшов працювати в позашкілля. І так з Надією Степаном Василенко спілкувалися і говоримо. Давайте якось зберемось так, щоб було для туристів, турклуб ще був. Ну, давай, раз-два. На столпа зібралася, чоловік 15, було 20. І було все добре, добре, все гарно. Але чогось не вистачило зарегіструвати цей клуб. Ну, и оно как-то сегодня пошло, задний ход, забулось. А так, в минулому році Родион Дубровка, вы его знаете. Привет, Родион. Да, да, Родион привет. привет да. Спасибо тебе. Да, на следующий подкаст <laughs> буду писать у него. Маму с десятого раза каже, Валентин, ты заново, пока будешь, будешь ссылаться уже на мою группу. Давай свою открывай. Яку? Да ты казал что-то когда-то про свою, туризм. Вот его и роби. Ну ладно. Поплечил знакомых. Светлая Дмитрина, там, скрипники. Василий Миколайович, підказали, де, що, як. І буквально швиденько відкрив громадську організацію. Але на основі, на основі тій, яка була у нас і попередньо. Зроблена, але не зареєстрована. Зараз туристичний клуб Азимут, він уже діє. Ми вже о, знайшли, поки, доки призначили приміщення у районі Дубровки в, в молодіжному центрі на Славні. По п'ятницям збираємось, так що буде бажання, о, можна приєднатися але з урахуванням карантинних вимог. До того ж, це у нас більш чайний варіант. Ціль клуба, дрескод -клуба, клуба, це вимоги такі були. З 18 років і старші, 18+. Тому що до 18 років це, би, вважається дитячі, а після 18 років вже, якби не всі люди хочуть в барах сидіти, і не всім хочеться, як кажуть, Алкогольні напої розпивати, да? Хочеться просто іноді поспілкуватися в кругу однодумців, подивитися фотографії, там, під гітару поспівати. Да, до речі, гітара також у ходу ще є. Вона не вимирає. Фотографії прикріпимо тут, тому що буквально, ну, три години до записі подкасту я дійсно бачив ці фотографії. откуда ж, в принципі, узнав про клуб Азимут, в принципі, якщо чесно? О, зараз, на відкритті, коли були, то підійшли також мої вихованці, молодші, 18 років. Ну так, зам своїм залом вирішили, то ну, прийшли молодь. Ну, ну а що робити, не будемо ж їх виганяти, хай участвують, мало-лі. Завдяки клубу, туристичному клубу, о, тут можна поспілкуватись, як уже зговорив, з однодумцями, і також построїти деякі плани, де хто хоче присоєднитися, пішохідний, велосипедний, горний походи, у нас навіть є можливість спелеопоходи ходити, мої знайомі... О... печери, не? Так, печери. Я, скажу чесно, я цим не займаюсь, мені страшно. Тобі страшно? Так, да, мені страшно. <риклад> похоже. Ну, я просто розумію, який суть цих печер, і як, якби ти сестрою не бігав, ну, якби ти уйшов горизонтальний метр на 150, то так вряд ли все. ти зможеш вийти, коли буде подиматися вода. Ну, вряд ли. У мене трошки такий страх присутствує. Я пару раз в пещерах опускався, мені, чесно говорять, цього хватило. Не твоє. І також я не займаюся це вітрильним, тобто повітряним туризмом. Ну, немає цих шарів. В принципі, всі інші види туризму у нас є, і хто хоче, будь ласка, можна приєднуватись. Не впустіть цей шанс. Так, так. Саме не впустіть. Чим цікаво, у нас в Судячи с минулых ну, років. например, кто-то хочет, ну, например, Максим, ты хочешь пойти на байдарках, да? но ты уже ну, не хочешь ходить на Ворске, ну, ну не хочешь. Валентин, я хочу что-нибудь интересное, скажу, який коллектив, а мне все равно. Не вопрос, Харьковская Устравия, Устравия, Днепропетровская, любая Устравия, мне только надо вот такие сроки. Не вопрос, заявочку я отправляю своим знакомым, и будь ласка. Mm, так, то, Валентин может... Нас вас кооперірувати туди, куди треба, де ви захочете. Ну, би, Є зв'язки. Через тебе так, можна виходити і... на туризм. Ну, да, так само і велосипедний туризм. О, я коли хожу в вілопоход, я стараюся робити. Я не стараюся завжди стараюсь робити. О, категорії для учасників. Перва, друга, третя категорії, ну тобто в які люди ходять категорії, я їх відкриваю за допомогою Світлани Михайловна Долгановиця. Це у нас в городі молод спорта. Якщо. Складності є з цим, то я через Суми оформляю. Ну, тобто я їх оформлюю. Навіщо ця бумажка? Ну, реально, це бумажка, Навіщо вона нужна? А для того, щоб, як я об'яснив своїм знайомим, дорослі люди приєдналися до нас, в велопохід був «Сім чудес Сумщини». І вони приєдналися. Приїхали не друга категорія, не 500 км, а тільки половину, 250. Я їм зробив першу категорію. В результаті, уже через півроку, будучи в Карпатах, Саша Лень, цей з Конотопа, та от хотілося б десь покататися. Знайомі із Дніпропетровська, з неї, здається, да. збираються їхати в Польшу. Ну, їм не вистачає людей. Валентін, поїдеш з нами. Кажу, я б то поїхав, ну, трошки другі плани, вряд ли. Кажу, «Ну, у мене є чоловік. Така-то категорія, був там-то, там-то, там-то. Питань немає. Ручається? Ручаюся, ручаюсь. Все, ми його беремо. То із Блин, проблем тут. Олєдин, таке у нас питання, я думаю, воно багатьох зацікавило нас, де ти взагалі був, в яких ти місцях бував із своїми видами туризма? Бо наскільки я знаю, це був і Казахстан, здається, так? Ні-ні-ні, Кавказ. Кавказ, сорі. Кавказ, але признаюсь, да, не дуже я хотів туди їхати, дуже не дуже хотів, ну у мене варіанту не було, тому що в той рік я ехал как раз в пятую категорию, это у нас по Украине, Карпати на Чепыренко Андрей Станиславович есть такой, то и тут же мне предложили в шестую категорию. В шестую категорию, только приезжаю через два тижні, надо было уже ехать. И фишка в чем? Нормально прокатнуться, например, Казахстан можно было, Туркменистан, Заполярье, по Китаю можна. Будь-куди можна було їхати в шосту категорію. Але цінова політика. В мене випадково так від 5 до 15 тисяч доларів у мене чинськармані ну, не валяється такого. Ну, ну, не знаю, може, в кого по-разному, але в мене такого немає. І тут предложили ситуацію буквально около 5-6 тисяч гривень. Ну, старт із Харкова. Виїжджаємо автобусом. І тоді із из города Краснодар, выезжаем и в Краснодар вертаемся. О, цель це перевели через о, главных кавказских ребят. Мне там очень понравилось, и когда я ехал, это все-таки Россия, как не круто. Да, я немного боялся, даже з велосипеда свої познимав, с велосипеда свои пропорции знімав на всякий случай, могло ли. Мабуть, правильно сделал, что я бо там могли бути. Народ горячий, да. Кстати, народ не дуже. А вот правоохранители, там останавливают. Да. Особенно за замий акцент. Сполуть тебе там, да, не зовсім. Коли они сказали, що українці не зовсім грамотні. Ну я їм поїхав розмовляти на українській мові. Коли вони сказали: "Переведи, ми не понимаем, що ти говориш". <говорит> кажу: "Так, ми ж дурні. Ми... я знаю, я дурний по вашим словам. Я знаю ну, два факте. языка. А ви такі грамотні одного свого, і то Слава не дуже розумієте. Добре, посадив такий, панч-лайн зайшов. Як би так. Ні, непогано, непогано. А ще таке питання. Трошки, що був? Це Кавказ був за границей, все остальне тільки по території України. Це нам і надо. Сьогодні ми, я думаю, цю тему максимально розширимо. Тільки проблемка маленька в тому, що хоч багато дей бував, але все саду ще розумію, що я мало що бачив. Это риса профессионала. Так, да, такий и... подсумок своей работы делает. Любой музыкант настоящий, так скажет, и любой мастер своей справы так будет про себе говорить. И тут я согласен. Но все-таки с третьего раза задам это вопрос. И соревнования по туризму. Что вообще себе представляют? Вот такие вопросы. Бо по футбол мы понимаем, да, там, волейбол, да, биатлон. Як мінімум, ті люди, які бігають в футболі, да, вони можуть побачити, або почути свого керівника, який є, або показ... Ладно, показує руками, що робити, або кричить, що робити. Да? Mm. Тут, як мене іноді спрашують, та що ти там за дітей узли в'яжеш, там вмісту дітей вірівки натягуєш, вмісту дітей ти і все. Ну, як би так. А тепер, що касається вашого питання. Mm. питання. Представте собі, я дітей на основі нашого ківшара обучаю орієнтуванням. Вот, это интересное дело, да-да-да. Ну да, да. Ну, кстати, на військовых полевых сборах, когда был, я нам рассказывал про ориентирование, я после того, когда рассказал, там подполковник сдается, да, то подполковник. Нет, подполковник, я походу понял, кто это. Ну, Рассказал по поводу ориентирования, как если там дядя приезжий, и сказал, что плюс-минус метров 500 в районе этого точки, это уже считается хорошо. Я до него подхожу, вы больше никому такого не скажите, вас ну, трошки засмеют и скажут, что вы не совсем культурный. Кажут, в смысле? Кажу, у нас с детьми задание плюс-минус ли занимает 5 км расстояние. Если им указано место выхода на точку, чтобы вы понимали, команда состоит из 6 участников, им дается... А, еще секундочку. Коли спрашують керівники, так ти ж все за них робиш, о, в чому твоя суть заключається? Кажу, ось в чому, і тепер вже більш докладно. От, наприклад, на тебе, да? от угу. тобі ти старший команди, угу. ну, в даному випадку ти називаєшся старшим команди, угу. хоча команда вибирає сама для себе старшого, їм дається карта і о, ліс 5 на 5 км. На цій карті, дай Бог, що були указані міста. А нет, ці міста контрольні пункти, uh -huh. там, де вони знаходяться. Ти в цьому лісі перший раз. Ти там ніколи не був. Uh -huh. Компас тобі можу дати. І на те я компас даю. Типу ну, жалко, що ви можеш його потеряти, тож я тобі даю, але перед стартом забираю. Принцип очень простой. Если ты знаешь, что такое компас, да, уже компас, он тебе не нужен. Если ты не знаешь, что такое компас, он ну, да. тебе тоже не нужен. А потеряешь, ну, жалко будет. Тоже, тебе также, ну, не тебе, а на вашу команду, дается примерно 160-200 метров веревки. Также дается плюс примерно 45-50 карабинов. Это примерно вес десь около 15 кг. Общий вес 15-20 Mm -hmm. И ты выходишь на маршрут, mm -hmm. ваш маршрут занимает 3 часа, mm -hmm. у вас 7 пунктов, ты должен от места старта до места первого пункта прийти за, ну скажем так, 20 минут. Вот значит ты стартуешь в 10 часов, в 10-20 начинается, mm -hmm. не совсем, в 10 начинается твой этап, он занимает 15 минут. Вот если ты успеваешь прийти на этот этап, пожалуйста, работай, не успеваешь, до побачення. Балуєш штрафи, заробаєш. І таких пунктів по лісу розкидано 7 штук. І ти маєш прийти не просто прийти на це місто, а в определене час прийти на це місто. А там роз, розчот для знаючих людей, і тих, хто розставляють контрольні пункти, вони йдуть свободним шагом. Заблудися, не заблудися, ти маєш прийти. А потім сущий пустяк. Ну, наприклад, це круто похилий підйом. Мене ж там немає, то що я біля суддій і должен бути в лагері біля суддій, бо не дай Бог мене хтось там замітує, а наша команда просто знімається. Mm. Должна команда самостоятельно вона вести цей підйом, убрати, бо снаріження воно ж стоїть грошей, yeah. о, все з собою забрати, ну все своє ношу з собою. сюди фраза пішла. О, переправа, її треба не тягнути. Тобто натягнути там через урвище, наприклад, через mm. річку, тобто переправу надо зробити, або через урвище перелізти, там є спеціальна тактика. Декларація, вона вже має бути підготовлена. Вони натянули, пройшли всією командою, нічого ніде не потеряли, виконали завдання, убрали за собою і пішли. І таких 7 пунктів. І якщо вони в кінце концов не успівають на місце фініша в задане час, Ранше прийти, пожалуйста. Ну, якщо ти опоздаєш хоча б на 20 секунд, команда знімається. Опа, це не Майнкрафт, тим більше, наше не шатажо ще. Так що, у нас активний відпочинок, все нормально. У нас був такий случай, теж інтересний. Такий случай був, кстати, на області, мабуть, єдинственный. Команда, ну, понятне, що я команда, прийшла на етап, розпалювання багаття. І все ж нічого. Етап як етап, нічого такого, ніхто не розказував. Хлопцы, девчата, в развалочке работают. Главный судья на тот момент был там. Хлопцы, ну, команда, это этап Ну, Необходимо робити на швидкость. Чем быстрее, тем лучше. Да, uh -huh. да, да, да, да, да. Саша Мельник был. Uh -huh. а, там старшим. Ну да, ну да. И буквально за половину до конца времени. Судья. Так это що, швидкосний этап? Uh -huh. Ну вообще-то да. То есть надо робити быстро? Uh -huh. Вообще-то да. Команди не було, не ножа, ну ножа з собою не було, то пора все запрещено. Подручним матеріалом, не буду розказувати, що і як. В общем, команда дрова наламала, на... по-разному. Нал... Да. Наламала, натращила, зубами налам... на... зробили. В результаті, хоч він дуже медленно все робив, но так йому виписали індивідуальну грамоту. Перше місце. Перше місце по Сумській області. Команда розпалила перше з хорошим отривом костер. Виповнила задання. Ось так. Ух ти. Ух ти. Не, це дуже круто. Да. Я якби, радий за тих вихованців, за тих дітей, які навчаються Валентина. що в Вахтирці є можливість ну, мати таке змістовне дозвілля. Дозвілля заключається в тому, в даному разі, що я сказав, що займаюся активним відпочинком. Бо туризм, це взагалі вважається спортом. А спорт для здоровья, он не очень хорошо влияет. Ну, так оно получается. Как и любой спорт, он является вредным для здоровья. О, профессиональный спорт имеется mm -hmm. в виду. То есть я занимаюсь активным отпочинком, элементами спорта. Это очень ну круто, мне кажется, что ученики Валентина це что все попадуть в Арктику, как в звездных войнах, там, там разъезжаем, заховываемся, там в червя, там не знаю, с дома, там дом, ой, со снега дом построим, ну це, блин, это весело, это много, кто хотел задать вопросы. Вообще-то называется игла, мы ее строили регулярно, нормальная тема. Всего лишь, что ты подумаешь? Вот. Після невеличкої паузи, тепер давайте продовжимо. Ми вже поговорили про, ну, взагалі, що таке соревнування в спортивному туризмі, Що таке туризм, хто таке Валентін. Так, хто таке Валентін. А взагалі, давайте поговоримо тисячки про те, от саме про ваші подорожі. Не в рамка спорту, а просто от, яке найцікавіше місце, де ви були, от взагалі, за все життя. От прямо от найулюбленіше, можливо, там якесь щедроген, от таке, найкрутіше подорожі. Природні чи неприродні? Чи людське? Давайте і природні, а потім вже Ну, їх декілька. Ну, наприклад, мені сподобались Дімерджі. Особливо біля Пеляниман. Біля Пеляниман, вона ж долина привидів, дуже цікава така природня mm. структура гірських відкладень. Також біля е, сєверної мержи е, цікаві такі кам'яні скульптури. Е, голова імператриці дуже гарно так просматривається. Сподобалось. Що касається ще природнього, так е, це вже великий. Той, Акторський каньйон. Ти а... там де скребен кліп знімав? Возможно, не буду казати. Там... Плюс-мінус. Це Херсон, так? Да? Ні-ні-ні. Mm. Не Херсонська область. Херсонська область це пустиня. Найбільша пустиня, mm -hmm. одна з найбільших пустин Європи. Прикольна тема, заїжджав туди. Ну, кстати, по піску було їхати на велосипеді дуже не дуже. <рес> а, а, да. Ну, так трошки походили, погуляли. Кстати, Сєва теж там бував, трошки захажував. А, це четверта категорія був поход. Кстаті, найцікавіші місця, такі, які мені сподобались, природні, це були під час велоподорожі 4 категорія. Ну, як деяким дорослим розповідав, чому такий поход? Так грошей хватило в одну сторону до Одеси, а далі прогуляли і вирішили вже їхати за своїм ходом. Так, оскільки у вас вийшло? Скажу, якщо пряма лінія, ну, по воздуху, це десь район 600 км. Якщо дивитися по карті, по дорогам, десь 800-850, у нас вийшло чуть-чуть більше. 1850. Так, да, всіго лиш там. Ну там, з одну цифру. Так зразу таке питання: скільки саме більше ти на Віліку прокручував? Не за день, а от, взагалі весь маршрут. Ну, поки це пока є. 1850, 1850. 50 кілометрів на велосипеді. Ну, це примірна катахтирка до Варшави. Ну там, навіть не до Варшави до лодзі, атаки. Чує не по перемозі. Валентин, а за день скільки людина може проїхати на велосипеді? Рекомендована швидкість? Тут я вам вже сказати точно не можу, тому ну, що цифри абсолютно різні. Ну, от ти ведеш групу свою, скільки ви за день проїжджаєте? Під час велопоходу. Да. Гружений колектив. Да. Детський колектив. Ну, давай, дитячий. Велосипеди не сильно прокачані, не обичні. Ну, серединку. Беремо, от середній срез. Середня погода на вулиці. Угу. Літо. Угу. Продолжаем или сразу отвечать? Давай. Ну давай, все, тут все посередине, да. в среднем таком, да, в Валентии. Если брать в среднем, что хорошая грунтовка тверда, а то в большинстве нормальный асфальт, то у нас получалось проехать м, примерно от, 8, от, 50, от 70 км до 130 км плюс-мінус У нас был асфальт в четвертой категории, много было асфальта за один день, то у нас получилось 130 км. А, а если было много пересечений, там трошки вверх, трошки вниз, то было и километров по 70. Но так же было с велосипедом, у нас велопоход. Мы еле преодолели 7 км за день. Это Карпата? Нет, это был. Ой, не 7, 6 км, я ошибся. Это uh, были на навсего Крымские горы. Офигеть. Ну, чтобы тоже, опять же, понимать плюс-минус масштабы, да, километров, так, даже под 40, где-то, скорее всего, где-то 30-40, это вокруг Средняя... Ахтырка ехать. Средняя вокруг Ахтырка 28 а... 32 да, Ну, 30... даже от 230 км, считайте, это 11 вокруг Ахтырка, это 130 км за день, офигеть. Це інтересно, так, покатушка була хороша, але це показатель, мій показатель. Угу. А максимальне у мене, що було, це 100, почти 140 км за, за один день. З Харків, Харків навіть, і чуть більше. Там, ну, да. я, правда, після того ще два дня, день, на, на другий день я велосипед взагалі не міг коснутися велосипеда. Догадуємося, чим. Догадуємся Дагаду чим. так. Да? Да -да -да -да. Ну, на третій день я вже поїхав. Вот тоже, исходя из этого вопроса, немножко деликатный будет вопрос. От, Можно секундочку да. уточню? Но сколько может проїхати человек за день? Опять-таки, смотри, какой человек. Натренированный, не натренированный. Вот в данном случае Андрей Станиславович Нечебуренко, що я рассказывал, Харьковский керевник мого походу, де я участвую в первой категории, он поставил рекорд 230-250 км за один день. Но при этом він занесений в книгу рекорду України. А, то есть... Валентин, а ну трошечки... Ну, сущий пустяк ага. при цьому, це, якщо нормальний чоловік. А якщо представити собі, що у нього вставлений в кусок тазобєдреного суставу, кусок железяки? Ну, там, да, там, там можна без остановки по факту їхати. Ну, Валентин... там в сучі, йому казали, він взагалі ходити не може. Ну, він ну, до сих пор катається. Розкажи нам вкратце, що таке перша, друга, третя, четверта категорія? Бо якби чуємо так, ага. ага, ну ми вже так от трошки щось на намалювали. Ну вкратце, Просвітний Ну, Це щось вроді ефкаратістов, різниця в поясах. Пояса не для того, щоб живіт піддержувався, да? а по цвітам можна проділити, наскільки він мастер. Так само і в вілотуризмі. Катего... Всі походи діляться на свої категорії. О, степеневі, це, ну, якщо сравнювати з школою, це о, дошкольне образування. Тобто, ви прокатнулися... Похід вихідного дня – кілометров 25. Це перша степень. Друга степень е, велосипедна – це приблизно 70 км. Третя степень – 150 км. Чого я не зв'язуюсь е, з степенними походами, я їх не оформляю. Тому що поход має бути мінімум 6 днів. Розписати 100 км на 6 днів – Ну, трошки, как бы, ну, трошки, как бы, того, что 150 километров нормальный человек за один день пройдет. Ну, якби, ну це, для меня это важко. Первая категория, это уже, скажем так, нормально, та категория, которая дает вам уже спортивный разряд. Первая категория, это будет 100, ой, 250 километров. В середньому приїжджаємо і 5-6 днів, буває і швидко, набагато, багато, ну, якщо ми хочемо подивитися, або культурно віддихнути. 250 кілометрів. І ви отримуєте третій спортивний розряд. Це вже той розряд, не юношеський, а той, який остається у вас вже по житті. Далі. Що дає? Опять-таки відділ молоді спорту, ага. спорткомітет. Це а при вахтир... містах є певні органи, які. Так, да, так, да, так. Да. При у нас вохтирки дають до до другого спортивного розряду. Третій, другий, перший спортивний вже дають суми. Далі, що касається походу. Ну, от вам понравилось покататися. Ви хочете трошки облічити. Ну, примерно, як Юля Савочка. Розказувала, що привет, я не можу... Я не... Да, Юля, привіт. Я не можу, я перший раз велосипед взяла в руки, привела дочку свою. Я її посадив на велосипед. Потім казалось, що не дочка, це вона. Ну, ладно, ну, я просто не дам можу попутати. Да? Буває. Понравилось, проїхала 30 км за день, каже, це ж вообще нереально, як так? Об'яснив, що як далі. Ну, вона через два роки зробила сотку, як зробила, я кажу, Юль, ти що, прикалуєшся? Як, як ти змогла проїхати? Ну, так. Так Важный момент у Савочки обычный велосипед. Там Обычный салюта. Даже не так. Необычный голубый обычный велосипед. бирюзовый даже если быть точным. Вот. И... Необычный. <laughs> Цвет необычный. Да, во, во, важный момент. Да, То тобто, есть там нема передач, скоростей, тормозив, вылок. Ні, Савочка це просто той чоловік, який буде на вихідні уїжджати в Львові велосипедом туди, там, день побуті, і назад переїхати. Так, ну, на вихідні чисто, тверо вихідного дня. Ну, і ще чуть-чуть покатається, так воно і буде. Так, да, 900 км в одну сторону, так. Да. Про 900 км, зараз ми дійдемо. Mm. Тож, ви вже знаєте, що 250 км це перша категорія. Mm -hmm. Друга категорія, походу, я вважаю, я вважаю, що 500 кілометрів, ну, ми так, така математика, оказується, ні. 450 км це вже друга категорія а, следующая идея. Це є категорія. Катайся будь де, будь по чому, по асфальту, все рівно. Єсть друга категорія, должно бути уже 150 км грунтових доріг. Тобто пісочок, чорнозём, не асфальт. О, ну, рівнина. третя категорія. Уже получається 600 км, но там должно бути 150 км грунтових доріг і уже горна місцевість. Но при цьому набор высоты должен быть примерно около 5000 метров. Вопрос для вас, так как из школы все-таки недавно вышло. З какого уровня начинается горная местность? З какой высоты? 200 метров над уровнем Нет. моря. Нет, там уровень моря. Сейчас я вспомню уровень моря. Ну мы сейчас живем на уровне моря 100 метров. Okay. Да, okay. сейчас, море, если я не ошибаюсь, не Байкальское, а тоже считается абсолютным. Хорошо, абсолют. я тебе трошки по-другому скажу. Горное место, это когда перепад высот будет идти от гор, которые э, занимают высоту от 500 метров и выше, 500-600 метров. Я немножко не так вопрос понял, да, согласен. Я думаю, типа, от, mm -hmm. от какой высоты от, типа, считается то, це, то, то, наші вообще То-то наши горы, это не горное место. Да, это равнина. Ну, почти, да. Нет, по отчетам, это равнина. Ні, мене просто, якщо це почує мій учитель герографії, вона мене задушує просто. Я це знаю, просто ну, вопрос не зрозумів. У нас тут географи-туристи сидять, тому вони теж сміються. Ну, тож поїхали далі. Так як у нас тут рівня, як такого немає, ну, всяке може бути, приходиться їхати в Карпати. Бо Крим трошки... Ну, ладно, Райом. їдемо в Карпати. наступна їдемо Карпати. Угу. категорія, третя, о, вже сказав, потім, четверта категорія. Получається, уже район... 650-700 километров, но должно быть набор высот уже около 7000. 7000 набора высот, тут и сюда, да? Либо равнина дорога, но километраж в два раза больше. Ой, а помоги посчитать, 700, 700 и 700, сколько это будет? 1400. 1400. 1400. Вот как раз 1400 километров у меня должна была быть четвертая категория, что я катался за Одессы. Но мне поход трошки зарезали и сказали все, ты должен закончить. Ну я и так, я и сяк, а они, нет, надо урезать. Ну я их сказал, что до этого я урезаю, а дальше не урезаю, потому что мне интересные места. Ну там целая куча из угу. чудес Украины мы заехали случайно, в 5 штук, 7 чудес Украины, а мы побывали в 5. О, тоже, отстоял цей интерес, а из Кременчуга до Ахтырки, то стоит рукой подать. О, сделал первую категорию, и того у нас получилось за один поход, два похода. Неплохо, так скажем ну, так. І наступна тема. Іде вже п'ята категорія, там йде набор висот в район 12 тисяч метрів. Це вверх-вниз, там маршрут, складний маршрут. Це той поход, що було примерно зрозуміло. До третьої категорії походи вважаються, що ти їдеш не стаєш з світла велосипеда. Тобто, не mm. висоти, ти з велосипеда не встаєш приключателем пользуйся. Если же идёт четвёртая категория и пятая, пятая примерно 50 на 50. Ты встаешь и примерно процентов 10 ты его несешь. Uh -huh. Ну, если силы хватает, толкаешь. шестая категория нечто подобное. Километражи примерно одинаковые, район 1000 километров для пятой и шестой категории около 1000 километров, но набор высот. Для пятой категории от 12, от 11 до 15 тысяч набор высот там варьируется, да, и грунтовые дороги. Для шестой категории там район 12-15 тысяч, но сложность может быть в первом прохождении маршрута, ну, например, в Кавказе, да. Я наконец-то наконец понял, вот задал вопрос коревнику. Объясните, пожалуйста, что делает велосипедист на пешеходной стежке? Та він каже, та я прочитав отчот, а там було написано, що о, тут чуть ли не машина, фура проїжджає. <рес> <рес> кажу, ви не знаєте його отчоти пишуться? Та я ж вірю, я, я, я, я, я ж довіряю, кажу, повірте, я такий отчоти напишу, що перед походом лучше созвониться з учасниками і уточнить, де, що і як. Но по факту, чим відрізняються мої походи, коли ви дивитесь лінію маршруту, вона вся повністю підтверджається, бо я проїжджаю цю лінію маршруту. Єдине, що може помінятися, це міста на чого, де палатку поставить. Оце єдиний момент, що може, надо буде уточнити. А так, сложність, звісно, заключається іменно в кілометражі і угу. в нагрузках. Добре. С категориями мы так уже разобрались. Тобто, вот начинается перша, друга, третья, и так оно и, типа, нарастающий. У меня один такой вопрос. Это там, вот это другая категория. Uh -huh. Да даже першу, в принципе, если мы едем там по асфальту, все, у меня только один вопрос. Яке нужно брать седло, чтобы, ну, можно это было высадить, или сколько себе надо было закалять. Потому что, если вы, не подго... если вы не подготовлены, 60 км, и вам уже будет сложно ходить. Вот если вы так, от, после зимы, условно, велосипед, да, занятие туда куда-то в буймерку и назад. От болеть будет, очень сильно болеть будет. Просто, вот, может, стекий секрет есть. Ну тут діло привички це, во первых На тренувати треба, так? Ну да, діло привички. І во-вторых, це опять сідло. Оїзт Есть двох типів і даже трьох. А м'ягке, не дуже м'ягке і середній варіант. На современных велосипедах ви бачили всі велосипеди сидушки йдуть тоненькие тоненькі. Да. очень і дуже плотні. я такі сидушки не понимаю, бо <кос> ну, как бы якби я лично не понимаю. Там треба їздити тільки в вілоштанах або велошортах. Як ти сказав? О, о. Оце, вони одіваються. Я собі купив. На цей сезон. <кхух> Я пробував, лично мені не подобалось. Я краще дам не 800 гривень за сидушку, а 350, але вона буде мягенька, аккуратненька, з пружинкою і поролончиком. І так сидиш? Хорошо? По-домашньому, <по <-домашньому>, <по <-домашньому> да так? Фу, ну що? Давай, Макс. Поїхали далі. Валентин, дивись, е, у мене таке от питання зразу. За велопоходи. І угу. ще маленьке уточнення. Ви от за змагання. У нас також є, я вроді проводжу змагання велосипедні. Но ви проводжу, як правило, тільки серед вихованців. Ну, проблема в тому, що у нас же більше нікого велосипедистів немає, Як їздять на велосипеді. У нас же в авторко ніхто не в курсі, да? ну, ну, не знають, як воно, як держати велосипед. Що це таке фігурне водіння велосипеда? Ну, ну не знають люди. Буває всяке. Так вот мы на занятиях, бля, бля Кнежи, часто практикуют тренировку. Это, я, правило, уже весною. Як только побачите, два круга перед Кнежей намалеваны, там, где машинка катается. А вот, значит, велосипедисты уже начинают свои тренировки, можно присоединяться. Отлично. Так вот, в походе я наконец-то понял, нафига? нафига нужна такая штука, як фигурное вождение велосипеда. Зачем воно нужна в поході? Mm -hmm. Ребятки, коли ви їдете з горної містості, і там де приїхала машина, о, ну видно легкова, може бути там, дай Бог, щоб була фура, імється в виду там зіл, наприклад, 131, да? то це слава Богу. А якщо проїхала перед вами якась там легковушка, вмятина залишилася сантиметрів около 10, а ви їдете по грязі, Уклон хороший, якщо ви встав, вкочили, вскочили цю колію, виїхати з неї не вийде. І от тоді вже розумієш, як важливо тримати руль і баланс на велосипеді. Ідеальний варіант. Учитися, пробуйте, старайтеся. І тоді ви будете розуміти, що це таке. Коли коснулись поході. я тепер вже розказую дітворі і навочно показую, де воно потрібно, коли воно потрібно і в яких сферах може понадобитися. Валентин, розкажи таку діму. от тебе було багато, це ж скільки екстрима, скільки адреналіна Були такі ситуації, де життя було на волоске? Особисто в тебе uh, В цьому году, в пройшому году, позапройшому коли. Окей, окей, ну розкажи Just... саме такий яскравий приклад yeah. цього Яскравий? Ну, наприклад, цього року, коли... коли гуляли, не скажу, ходили, в принципі ходили, да. А в Карпатах, в зимовий похід Ну, по-перше, був розрахунок пройти Черногорський хребет майже увесь, але о, розпочати його із Несамовитого, озера Несамовите, угу. на висоті 1750 метрів, над рівнем моря знаходиться. І все б нічого. Ну, трошки було холодновато. Ми піднялись туди, ну, якби... Бо розкріпчаєт. Так, да, у нас була трошки підготовка нормальна. Више підемо, кажу, кажуть, ні, хлопці, давайте тут встановимося. Заночували, поставили... І сніг поробили, кірпічики, стінки поробили, щоб палатку не здуло. Ну нормально, проночували. Uh -huh. На другий день подимаємся, вау, а тут взагалі свіжий віздух. Думали піднятися на хребет, ну... Рішили, що, мабуть, не стою. Нам було прийняти нестандартне рішення того, що ну, люди заплатили гроші на саму поїздку. І хотілося підняти, на піднятися на цей хребет, ну там вже нам залишилося метрів 50. Ну, щоб ви розуміли, друга ночівка, яка у нас була, це ми стали чуть-чуть вище озера, на висоті 1760 метрів. Прогулялися до озера, подивилися що як, і почали підйом, а там облєднєння є. Тобто, ми йдемо по насту сніга, угу. наст – це плотний угу. сніг, по якому ти йдеш і містами не провалюєшся. Ну, якщо провалюєшся, там не сильно, тільки по пояс. А, і, ні, сам... мужчинам головне ноги не бо потім… Бо, может може, бути ой-ой. Ну і ладно. поднимается трошки вище, а там уже лед так як дерева там нарастут просто висота велика. Е, лід, Толщина льда від 2 до 5 см. Да, ледорубами пробиваю. Ну це на цій висоті. Я вже, можна сказати, бачу сам хребет. Ось там еще метр 50 і mm вже -hmm. там. Кажу, ребятки, піднятися ми зможемо. Носи удержимося там. Ну, скажем так, большой вопрос. Принимаем решение в течение раз-два-три, решение принято. Бо, ну, все-таки минус 20, трошки прохладненько. В отношении, как бы, не дуже свежий воздух. Чуть -чуть. Ну, трошки, чуть-чуть. да. Та плюс для раздумья, ветерок подув, я лик. Я встаю, ветерок опять подув. Ну, пару руку пришлось я Случайно. Ну, и ладно. Принял решение спуститься вниз, угу. бо все-таки опасность дуже велика, нас може сдуть. Нестандартне рішення, мені воно не подобається, Ну в даному випадку, а що робити? безпека є безпека. Наша ціль – почувствувати екстрім. Коли, коли спустився трошки більше, чим ти хотів, і коли вже зіграло все між ног так, як, так, як положено, да? то свалюєш оттуда дуже швидко. Коли, коли приїхали в город в Ахтирку приїхали, то оказалось, на другий день, коли ми вже уїжджали, ми уїжджали 14-го числа, то 15-го числа на тому склоні, де ми повинні були бути, примерно в цей самий період, аби ми пішли по маршруту, ми повинні були бути на цьому склоні. А, случилась невеличка там, трагедія, ну, я не можу сказати невеличка, це була трагедія. Тому, що подималась сімей... сімейна пара, ну, в общем, три чоловіка подималась. Мама, син і, і дівчинка цього сина. І по факту, Хтось підскользнувся, когось з собою збив. В результаті жінка, його мама, о, травма голови і скончалась до приїзду спасателів. Дівчина зависла на дереві, на, якась там ветка була, в общем, десь там зависла на склоні. О, як парень вижив, я не в курсі, ну, по новостях показували. Фаст в тому, що я бачив той склон, я бачив ті міста і прекрасно розумів, де це могло случитися. Тобто. Ті, хто будуть займатися туризмом, ребятки, найголовніше, главное, не забуваємо про так звану техніку безпеки. Гори нікуди не дійнуться. Вони тисячі років були до вас, вони будуть і після вас. Якщо у вас не вийшло цей год, ви на наступний год. Нічого страшного. Але якщо МЧС протупреждає, якщо всі спасателі кажуть, що туди рипатися не стоїть, там обліденіння, не треба показувати, наскільки ви спеціалісти. Не треба. Реально це дуже опасно. Вони подскультнулись, і це може ждати кожного, хто покаже, що він вище природи. Природа mm. вас може просто пережувати і виплюнути. Не на такого дуже акуратно Золоті слова чесно супер, супер Валентин скажи будь ласка в тебе в цей момент от, ти прийняв рішення зупинити цей похід спрацювала техніка безпеки ну тобто розрахунок чи внутрішня чуйка інтуїція що не треба цього не варто робити це в мене був такий опит Опять таки Саша Мельнік угу. ми ходили привіт Саня да Саша Мельнік привіт да а, ходили з детським колективом ми на Мы поднимались на гаверлу с рюкзаками, на три дня виходили пешеходный поход с детьми, да, температура была минусовая, да, там были нагрузки, но когда мы подходили до гаверлянки и очень, очень большой был вітер, кстати, той год я первый раз использовал веревочку, ну, скажем так, для обвязки. Обвязав коллектив, бо я трошки переживал, что может быть неприятности. Ну, вот тут я почувствовал, как говорят... Серцем почувствовав, да? що може бути щось, щось неприятності може бути. І по факту, коли піднімались до самої говірлянки, вітер був дуже сильний. Кажу, хлопці, якщо ми перейдемо, що може бути складно, по-пластунськи можемо пролізти, що нас йде за хрібтом, невідомо. На говірлу ми точно не піднімемося, тому що нас поздуває, як, ну просто поздуває. І там була нестандартна ситуація, перший раз о, прийнята колективом, о, про те, щоб спускатися вниз. А прийнята була ця ситуація. Колись каталися ми... Зачить чого була прийнята ця ситуація? Опять-таки, вибачайте, що займаю час. О, каталися в Криму, я не пам'ятаю, де конкретно, ну десь в горах Криму стоїть пам'ятник. Ніде нічого немає, просто стоїть пам'ятник. На цьому пам'яті, я не буду дословно казати, тим болі вже не пам'ятаю, суть такова. Керівник о, не розчитав сили учащихся, учеників, студентів, взяв мінімальний запас продуктів і привіз мінімальний запас. Це було весною. І коли вони йшли о, маршрутом, колектив трошки ну, обу була не підібрана, там носки може десь комусь почали підтирати, обу десь підтирати почали. І колектив трошки почав не влажуватися по времени. У них був розчот на один день. О, ну, не виходить, дівчата сказали, та ноги, нафіг, ми підемо назад. А їх був колектив чоловік 20, може більше. Можливо, почав колектив розслігатися. Керівник мав прийняти рішення, або всі назад повністю, либо, ну, рішення керівника на той момент було, мабуть, правильне, може неправильне. Я сказати не готов. По факту, о, вони вирішили заночувати. Без палаток, без теплої одяги, без провізії. Ті тормозки, які були, вони були о, іспользовані по... Іспользовані. Я хочу конфетку, я взяв, взів, да і все. Довжен був керівник це все і і видавати по... В потрібний час. В нужний момент, для... щоб люди могли вижити. Просто вижити. Це вже екстремальна ситуація. На вечір пішла мінусова температура, випав сніг. О, в горах таке часто буває. В результаті... Погибло, якщо не ошибаюсь, чи 8 чи 10 людей замерзло погибло студентів. Ті, які о, вижили, отримали частичне обмороження. О, найшли спасателі тільки благодаря тим, що о, хтось із колектива зміг до якогось там добратися населеного пункту і дати сигнал спасателям. Ті їх знайшли, але група потерпіла фіаско були погибші. І там о, суть даного пам'ятника, Щоб керівник приймав о, вовремя і адекватне рішення. Лучше о, здати назад і вижити, чим піти вперед і о, лягти всім. Гори ошибок не прощають. Ну, як то так. Сильно. От із-за цього перший раз із ну, Саши Мельні було прийнято рішення спускатися вниз. Я... Приятно був удивлений, тому що колектив согласився увесь з цим, там без варіантів було. І другий раз повторилась вже з взрослым колективом та ж сама ситуація. Адекватне рішення, ми лучше сходимо на наступний раз. І подивимося всі красоти в следующий раз. Да. От якщо ти хочеш задати своє питання, Валентин, скажи якийсь лайфхак, то вже от відповідь, да, такий да, життєвий. Лучше знати назад, якщо ти. В мене в барі, ну як не в барі, в музичному кафе. Ми сиділи з музикантами. Не зовсім так назад. Можеш поміняти маршрут. Ми ж от, у чоловіка є судьба, от судьба. Піди, судьба. Судьба це, це судьба. Ну, ти можеш сам определити. В тебе двоє дверей: зайди вправі чи в ліві. Зайдешь влево, в волос получишь. Зайдешь справа, получишь там конфетку. Да? Но ты сам решаешь, куда ты будешь заходить. Ты открываешь дверь и ты получаешь результат. Ну все. Да, я же мы музыку слушали в кафе. Ну, Живая музыка была, так все гарно. І от зайшли два п'яних чоловіка в музичне кафе, там люди музику слухають, і почали щось там, якісь такі рухи робити, такі неадекватні, махатись. Ось такі два худеньких були один здоровий, але ну, щось треба робити, бо я давлюся, щось буде жарко. Я так думаю, так: от того треба спочатку великого вирубати, а маленького там його топкнеш і все. І зараз буде все легко. І тут заходить їх них третій друг, маленькі, спортивні, і тверези, і з ними відпочиваю. Я зрозумів, що лучше свою мисль просто залишити, і сидіть спокійно, поки це все. Ну <свят> <свят> <свят> Вспомнилась тоже со случаей, вот, тоже, кто вообще слух и шоу, я себя знаю, там Слава напився, вот Слава Комиссаренко, это рекрут опысак, он напыся, вот, за ходу толеданя, типа было подхода, вот, типа я, ты, я тебе. Вот. А то я начинаю там за кристолети начинаю материть. Ну, в итоге, это человек, бдло, він сбесился да. Вот окамера звук записала, когда приходят охранники, Слава Комиссаренко, кажучи: "Потри на мене напав". Я ж не знаю, в чём прикол. Чувака вывели. Но сейчас вообще давайте немножко не за это. Тут где-сь буде ссылочка, с половина цей момент. Я зашёл Вообще природа это не, не так легко, как это вообще кажется на первый взгляд. Это не то, что лесом в лесу где-то посадишь, на выходные собрать мусор, собрать мусор с со собой, и потом пойти до домой. Это больше, чем оно кажется. Ну а путешествия, например, там, не знаю, вот, как там, в Европу, сядь, или еще 6, например, у нас был первый подкаст про Тревел, где мы рассказывали, как мы в Австрию поехали. Вот. Я вам, кстати, тоже ролик оттуда покажу, там момент был прикольный, потому что мы когда шли по Австрии, Мы были возле Венской оперы. Мы дрифмимся едет полицейский мотоцикл с мигалками, и там за ним едет ну, очень много велосипедистов. Я что-то типа этот записал на на часики, типа что вот Валентин Цылинский едет с учениками. Скинул друзьям в просто в голос. Дивіться, друзі, ми вже поговорили про туризм на природі, тобто, типу, ми там, Закарпат, і все. а взагалі туризм, наприклад, от, поїхати, наприклад, до країну там Європи, як приклад. Тож, за це є, є у вас якийсь такий дуже гарний такий кейс, ну, от. Тут проблеми, знову ж таки, як таких проблем тут немає ніяких. Але, яка ціль, походу, своїх вихованців і у нас в турклубі? Я питаюсь пояснити людям, що вони правильно ставили вопрос. Різно, о, чому так? Що ви хочете там побачити? Є о, три види туризму. Ну, їх взагалі то більше, але є о, туризм о, спортивний, угу. краєзнавчий і просто відпочинок. Що вас цікавить? Якщо туризм о, відпочинок, ти приїхав на море-океян, і животом небо підпираєш, все, питань немає. Загар і о, хорошо смазуватися кремами. Якщо краєзнавчий туризм, ти хочеш подивитися там крепость, замок, города, можеш ознакомитися з музеями або спортивний. То єсть утром сів, вечором став з велосипеда. Ніяких краєзнавчих об'єктів ти не бачиш. Ніде нічого не бачиш. Що тебе інтересує? Більше все ж таки, напевно, саме цей краєзнавчий туризм, це культурний туризм, що можна назвати. О. Зараз простанує епоха, коли, наприклад, з того самого Харкова у Вільнюс можна прилетіти за 5 євро. І десь тут навіть я прикріплю пруф. І за 5 євро Максим на киски забирається в літу. Летіть ребята, це в навіщо летіть на. 5 евро туда, 5 евро назад, 25 евро в билет на кискис. -кис, если за 1000 гривен можно купить билет на Image and в Киеве. Фух, ну это просто конец. Ну типа реально 5 евро есть, даже э, зараз, в принципе, можно полететь из Харькова в Краков, если не помню, 4.99 виз Air. Макс так ти на кис не їдеш? Та походу ні. Не, от з цієї точки згона Дуже гарно тому що Коли я вставляю свої маршрути Я прораховую де краще заїхати Що побачити І інтервал по часу Щоб подивитись роздивитись Зараз я поки маршрути Велосипедні не проробляю Що стосується саме країни Європи Але Тобто не ЛНН навіть, а чому не проробляю? Тому що зараз я роблю о, о, о, свої документи. Мені вже стали зробити два походи, щоб дійти до о, майстра спорту України. Зараз мене, Ребяточки, май... це треба підтримати. Валентин без п'яти хвилин майстра спорту по Україні Та... з туризму. І це в місті Ахтирка живе такий чолов'яга. Ну тільки зараз все-таки кандидат местер спорту, а, залишилось два походи, але ж пр проблема тим, що перший похід можна буде зробити в Україні, а інший похід за межами України. Угу. А, поки ще не знаю точно де, можливо Болгарія, можливо Румунія. не знаю, ще не влюсь, поки ще так. Для Валентина ця перспектива тільки от починається відкрита бути, так? Да? Далі мені все-таки хотілося б займатися більш краєзнавчими походами, активним відпочинку, щоб можна було подивитись. У нас в Україні безліч таких цікавих місць, де дуже б хотілося побувати і хотілося б більше дізнатися про ці місця. Що стосується, як кажуть, ближнього зарубіжжя, так ми можемо до Львова доїхати потягом, а у Львові сіла на велосипеди поїхали, через границю, можна велосипед в руках перевезти. Без проблем. Тобто час на таможні не буде 6-8 годин, а 15-20 хвилин, півгодини можливо. Ну да, через пішохідній термінал, да. Там дуже швидко. Мене дуже завжди цікавила вартість харчів, тому що я коли набираю свій велорюкзак, у мене вага приблизно становить з велосипедом 35-40 кг, буває інколи і більше. Але справа в тім, що я звик до походів автономних. Тобто, мені необхідно добирати тільки воду десь. Все інше в мене все з собою. Всі харчі повністю, я не залежу від магазинів. Але це все вага. Зараз, про, чому я займаюся, до речі, чому займаюся саме велосипедними? Мені це більш цікаво. Тому що за один і той же інтервал часу, ну, скільки ти можеш виділити? Тиждень, наприклад, да, для поїздки. От за один тиждень пішки, скільки ти можеш пройти? Ну кілометрів по 40 в день Скільки? І, ну максимум по 40, 40? Ну це прям Якщо ти пройдеш 20 км? Потім я подивлюсь що ти будеш ми, ми, ми, ми по 12 проходили в принципі По 12? Сі... 12 і 40 а інтерваль Чи? Ну 20, я просто 20 поводу не було Ну реально ми А по... якщо ти рюкзачок маленький візьмеш собою? Ну тут да, тут согласен Тобто 20, 20 км за день, 25 км за день Я подолопились 20 це... виходив. Mm. Чесно. Це необхідно дуже гарно займати, щоб мати таку фізподготовку. Гаразд, 40 кілометрів, питань нема, респект уважуха, кожного дня 40 кілометрів. Тобі на пам'яті вже ставити. 40 кілометрів. Саша Муратов, чуєш? 40 кілометрів за день. За день може. Не за день, за два я маю За Тепо в день по 20, типо, условно. Так я ж казав, за день 20 кілометрів. Ні-ні-ні. А, Математик. Зверни увагу. Хорош. Все Так. Чаю більше не наливати. Да, да, Ча я перепив. Валентин, я хочу тепер. Ага. За Ча. той самий інтервал, mm. якщо ти пішки можеш пройти 20 км, ну 25 від сили, то на велосипеді ти проїдеш 80 км. Якщо 50, це так, ну прогрів колеса, але сам нагрузку не ощутив. Да? 80-100 км за день, це нормально для велопоходу, плюс зайшов на 2-3 об'єкти, подивитися, це теж нормально, проблеми нема. Тобто ти за один і той же отрізок часу можеш приїхати в три рази більше. І побачити в три рази більше об'єктів. Згоден? Ну тут так, да. тут прям вау. Я прям аж задумався, це картинка понеслась перед головою. А тепер... Отак е потані... гарно <laughs> Переходимо. Так, да, тепер Макс, задавайте да, питання. Валентін, <кхід> значить, багато так. кого з нас цікавить, і я думаю, це дуже актуальна тема, розвиток туризму на Сумщині і в Ахтирщині. Дивись, давай так зараз підемо телескопічно, от возі Сумщину. Скажи, Сумщина перспективна для туризму регіон? Чорна Скажи, будь ласка, чи Сумщина туристично перспективний регіон в Україні? Як би так сказати, для тих людей, о, давай так, для тих, хто живе біля моря, як часто вони купаються в морі? Ну, типу, раз-два в неділю, ну, да. В неділю? Ну, не думаю, що якось там чаще. О, молодець. Ті, хто живуть тут, тим, здається, нічого цікавого немає. Але інколи ахтельчани, які знають Ахтирщину як свої п'ять пальців, задають питання, де знаходиться одні з найбільших заліжей піщаника в Сумському регіоні, не в Сумській області, а в Сумському регіоні, так? Да? А що таке є? Ладно, питання так, на засипку. Де знаходиться у нас о, о, Монаші озера? Хто? Монастильський, Монаші, монаші не. чи все-таки Монаші? Знаєте, озеро біля Лебедина. Біля... Так от, ти запитав, що цікавого і чи перспективно. Так от, для тих, хто живе в Сумській області, можливо, о, нічого такого цікавого і немає. Але, у нас був у 19-му році з Альжинською Галина Олександрівна. доброго дня. Галя, привітствую. <смір> <смір> Добрий <дитину. смір> день. Мільковичний методист. Да? Розробили поход, вона заклала дуже багато зусиль, розробила поход, і ми приїхали по цьому поході. Назва цього походу дуже цікава. Сім чудес Сумщини. Ну-ну, давай. давай. Давайте давай. ці сім місці перерахуємо. Давай, поїхали. Номер один, що це? Про це я дам силичку mm. і там буде і маршрут також приложені, так? Хорошо, посилання mm -hmm. буде в описі Далі, під цим да. відео Щоб було трошки швидше mm -hmm. Mm -hmm. О, Там де він пальцем показав, воно, дивіться <гум> <гум> Отут вилетись і отам да. от дивиться Отам, да. <гум> там. Макс, не пий чай більше Та щас, не треба цей чай <гум> Так от, коли ми виїжджали в, в ці чудеса Сумщини Чашку під стіл Ми постав... приїхали на Ну, майже за 10 днів цей похід. О, для мене це було дуже довго. Але о, окрім самих чудес Сумщин, ну, наприклад, як о, Ахтирка, це. А чим цікава Ахтирка для чудес Сумщини? Перегієром возле космоса. К. Ні. Не місцевого, а, а обласного. Обласного. Так, у нас обласного. площа є така. Ан, одна із най... Най... найбільших, по-моєму, площа? Ні. Будівля, там три храми на одній території стоїть. Щось знайомо, щось? біля парку. А церква, ну... Оце зараз церква називається? Ні, камон, церква возлі круга. Я просто не Ахтирська, я не знаю. А ну допомога зала. Правильно. <св 'я> Правильно, Ахтирський собор. <св 'я> а, да, <св 'я> а чим він унікальний з точки зору? <св 'я> о, тут, ну... Його о, проектував в а, Італійський, так? Це... Ну, здається так. Давала трошки коштів ще Катерина велика, да? так, трошки давала грошей. Але ну, сама будівля дуже цікава, розписи цікаві, архітектура сама по собі цікава. В Тростянці. Що там цікаво в Тростянці, наприклад? Круглий? Круглий двір наш, Правильно. та. Індерпарк не скучно. Да -да -да. Правильно. Тобто в різних місцях є різні цікаві об'єкти. І під час велопоходу ці всі об'єкти були зацеплені повністю. Всі об'єкти до того ж, були зацеплені як місцевого значення, так і всеукраїнського державного значення. Ну, наприклад, в сім чудес не входить Михайлівська цілина. Вона не входить сюди. А нічого такого, що навіть під час Другої світової війни німці переодягалися в російських солдатів і. Не допускали самих російських солдатів, щоб вони сюди приїжджали. Німці об'їжджали танками, щоб не шкодити саму територію ну, Михайлівської сілини. Вони об'їжджали. Це ти, мої наповню і... історію про Чупаховський сахарний завод. Знаєте, як у нас кажуть, його ж порізали, кажуть Махно був, не тронув, нівці пройшли, не тронули, а прийшли оці і порізали. От нечто подобне. То, кстати, оці прийшли і там вже почали садити кукурузку та соняшники садити. Підсажувати також. Ну так, так, да, підсажувати поблизеньку, поблизеньку, да. а, так. Також побували о, в... Ну, в різних місцях. І от чим цікаво, наприклад, цей маршрут був. Звіт, вірні. Написали звіт, відправили. На змаганні соревнованні по походам. Перше місце по Україні. На студентському. Не на студентському, на взрослому чемпіонаті по Україні. Перше місце. А піт приходить вовремі їди. Так, да, згасен. А що буде відправити чемпіонат міра? Опа. Отправили в цьому году. Ну там харківчани попросили. І вийшлося третє місце на чемпіонаті мір. Нічого собі. Чемпіонат світу, перший світу, третє місце, так що поход дуже цікавий. Непогано, я скажу. І, І там розписані, розписані усі місця, чим вони цікаві, де вони знаходяться, картографічно, також там GPS-навігатори, всі ці ссилки там є. На карті воно є, GPS-навігатор їх також буде читати. Mm. Будь ласка, що чуєте маршрути, можете проїжджати. Проїжджати його можна, як за один віток, так і за два. Тому що я привязку робив, бо ці знайомі двоє, що я розповідав спочатку з Конотопа, вони мене попередили, що можуть приїхати тільки на 5 днів. Ну, це mm. виходить якби, там, 250 км, кілом... да, бо загальний маршрут був 550 км у нас. Трошки преувеличення, ну, а що зробиш? Дуже такі красиві місця. А, і ми прив'язувалися до железної дороги. Uh -huh. Ми стартували із а, Кролевець. Uh -huh. До речі, Кролевець. Ну, нічого такого цікавого немає, да? Рушники крол... кролевецькі. Ну, і все ж, да. Кстаті, багато хто навіть із місцевих, не буду говорити, а, не знали, що там за рушники такі є. Але рушники є. Питань нема. А що ще такого цікавого? Рок-фестиваль. про селі. Отакий. Вау, клас, супер. А чим Кролевець знаменитий, і звісний да? на увесь світ, що є тільки в Кролевцю і більше ніде немає? Природнє, <риснення> природнє. Ох ти йомо. Кстаті, Й... я його їв і нічого не виросло, нічого не отпало. Дерево та яблоня, ото, яка покручена. 300 років, яблуня колонія. Все нормально, росте, приїжджали з усього світу, брали черенки, розсаду брали по-разному. Обичні яблука ростуть. А там яблуня-колонія. Чим вона цікава. Дерево виросло, вітка нахиляється, Ну, тяжела вітка. Торкнулася землі, переростає, росте нове дерево. Далі туди і воно, і пішло, mm -hmm. пішло, пішло, пішло. пішло. Занімає приблизно метрів 50 на 50, може трошки більше. Ні, я чув за це, я читаю. Це глухо. Куди ви там? не Глухо, не рвали? О, дуже цікава церква. До речі, ми о, з Глухова і починали. Там о, церква. На посиланнях ви там можете прочитати, да? угу. повністю, бо я вже угу. назви просто попутав, бо в мене після цього походу ще було три походи. А в кожному поході свої цікаві місця. О, але дуже там було красиво. Так, да, я глухові був. Також велопоход, У мене був до Шостки, до Чернігова, ми там ці всі е, маєтки, всі маєтки, які залишились ще з царської доби, Лиф, ну це з біля Лебедина, може хто знає, Кияниця, Глухів, Путивль, потім поїхали в Чернігов на великах, це дуже крутий був поход у нас. Що ще цікаво, ну, наприклад, по Сумській області, те, що не, не дуже далеко знаходиться, знову ж таки, Лебедин. Біля Лебедина. Що Стоп, такого цікавого? я з Лебединародом. Давай, розказуй, що там цікавого. <рес> ну, от молодь знає. Вав, Лебедин, це там, де, де можна віддихнути біля річки. А це де? Ну, село Курган. Сузір'я. Питань немає. А що знаходиться от Сузір'я приблизно кілометрів на 15 далі? Михайлівка. Суд. Правильно. Біля Михайлівки, у селі Михайлівки, Дуб. Там, де Петро Первий, мабуть, трошки облокатився об той дубок, так він і залишився знаменитий. Прикольно, прикольно. Но там же є ще одне цікаве місце. Шелехівське озеро. Правильно, Шелехівське озеро. А біля села Мижиріч або угу. межував між річок. Шелехівське озеро. Науковці його вважають озером лідникового періоду. Ну, побратим Байкалу, питань тут немає. Саме село Межиріч. Ну, як би, вау. Ну, село як село, нічого такого цікавого немає. Але дуже воно схоже з нашим містом, з Охтиркою. Чим Охтирка унікальна? У нас є свій поділ. Ну, як би поділ На по вулицям, да. с... Правильно, сотнями. А чому сотнями? Обказали гусардні. Гусар, тих-тих-тих. Гусар, тих Спочатку були казаки, казаки. Казачі, Казачі, Казачі, і вони на сотні да. поділилися. Да. Ну, ладно. Все це ж теж б... легенда, да. хто було, в нього в історію, це. будь ласка. Тих, а, не трогайте моїх учителів по історію, все добре. Перестріньте Деяка його, Деяка була, так воно і сталося. Ну, я не знаю за сучасних дітей, ну, але ми, так, да, десь пішов потанцювати, давай суть. проводить. А, куди йти? Таку-то вулицю називає, хто його знає, де вона знаходиться. А з якої це сотні? Перша сотня. А, так ми тут поруч. Пішли. Все нормально. Пішли, провели. Так от, чим цікава е, межирич? межирич, чим цікавий він? У нас в Ахтирці Скільки сотень? напомніть, будь ласка. Десять сотень. І це вважається багато, да ж? І дач... Ну, дач, то сотня, ну, не дачний та не сотні. Ну, дачний гусинка, це зрозуміло. Десять сотень. 10, да. У межиричі двадцять одна сотня. Ого. До речі, добавлю, до революції Межирич налічував, якщо не помиляюсь, до 10 тисяч мешканців. Це було місто. Межирич був, можна сказати, ганчарською столицею Сумщини. І можна сказати, а воно й було... Він був, так. Якщо Ми в Полтаві була опішня, то вона в Межиричі був розробляли ганчарства. цей маршрут з учетом ганчарства. Ми заїжджали в опішню і заїжджали в Межирич. То я був на розвалінах цього заводу, то скажімо, скажімо так. Опішня, ну, стоїть в сторонці, там рядом покурює. В Мажирич дуже сильно було, багато майстрів було, які по домах робили завод, плюс там є Казацька церква дуже стара, да. у Мажиричі це... Там де Мазепа, о, а що, робили йому, там щось з Мазепою було зв'язане. І, mm, і ще о, ця, шовковиця там 30-літня росте. Mm -hmm, mm -hmm. Кстати, шовковиця нормально, пробував, їсти можна. Вау! Wow. Вав, а давайте тепер трішечко зузимось на такий масштаб все-таки нашої Ахтирки. Давайте, да? От ось. що такого, от, наприклад, таких типу топ-5 місць, таких прям, шахтирки, самих критих, тих, що ми вже назвали. Тобто що може я, на, на твою думку, туристично да. привабливим для того, щоб сюди залучити туристів, якісь інвестиції, і чим можна було б покращити, щоб справді в Ахтирці розвинути туризм? Я історію нашого міста знаю дуже слабо. Вибачаюсь. Дуже вибачаюсь, але так вона є. Я Дуже погано знаю історію нашого міста. Але коли знайома із Харкова приїжджала, ну, туристка теж, то я попросив її перезвонити, коли вона буде в Богодухові. Потім о, переспросив, який автобус їде, маршрутка, чи все-таки який автобус був, і на той час вона сказала все нормально. Я її перезванюю, кажу, ти, мабуть, вже пересікаєш границю Сумської області? О, а откуда ти знаєш? Я тобі через... Перезвоню через якийсь час. Перезвонюю. Кажу, ти біля такої остановки? Ну, так. Да. Тобто, вторая обласна, я там, ну, в общем, об'яснили, mm -hmm. що як. Перезвоню чуть позже. І тільки перезвонюю. О, а я заїжджаю в місто. Табличку побачила? Побачила. І починаю від таблички. О, ти приїжджаєш в танк. Хоча б mm -hmm. сказати. А, да, о, ти о, ти біля танку mm -hmm. да, да, приїжджаєш. Монумент слави. Построїли тоді, то відкрили тоді, то на це відкриття приїжджав навіть той учасник, як казалось, який їд, на, який воював на цьому танку. Навіть таке єсть. А, а зараз ти поворачуєш, ну поки в тому сіде, ну, да -да -да. А, а зараз ти під'їжджаєш на саму знамениту розвилку, яка даже можна сказати, на якій видно, яку видно даже на гербі нашого міста. Ну там Крестої, да? Да, там же ну В принципі, да. да, Полтава, Суми, Харьков, да. Коли мене спрашивають, десь в поході, на на західній Україні. А де ви? Де ти знаходися? Кажу: "Ти знаєш, де Суми? Не дуже. А знаєш, де Харків? Знаю. Знаєш, де Полтава? Знаю. А Білгород? Та да, примірно. От Оці чотири города Парисічі, і от там, де буде перекресток, це наш город. Ну да, так, кстати, ну на Білга, то це дуже далеко, в принципі, їх там і Пільсікас Смісько обласно. Правда, так, да. суму Харків, Білого Полтава. Поворачуєш сюда та. Ну, ладно, поки вона доїхала до автостанції, я її проводив екскурсію. По їдучи, вона їхала на автобусі, каже: на мене вже водій подивляється странно, що я бігаю, то направо на вікно дивлюсь, то вліво на вікно дивлюся. Uh, ну коли підїхали uh, з автовокзалу, зустрів, праві, по центру города, то, скажімо так. От Максим, скажи, пожалуйста, скільки тобі понадобиться від uh, центра площі Успенської дойти до собору? Там приблизно 1-2 км. Ну, я думаю, що 10 хвилин. Ну я десь так примівлю. Ну я десь так хожу 10 хвилин. Я засікаю. Я приблизно Час. десь так і ходив, да? Приблизно так. Ну, я із нею особливо нічого не розповідаючи, що знаходиться з будівель, справа, зліва, да? то нам знадобилося приблизно півтори години. Ого. Угу, угу. А, ну, той, хто каже, я погано історію міста, да, то да, я, да, да. дуже погано. Красиво, Наприклад, красива нас риса. в центрі міста, ви знаєте, чудову таку будівлю, як дворець отчасті такий построєний, да? ну, замок. У нас в центре города. Родика? там Нет, где... нет, не Эрдика. Не, не Чего, Родика. дом молодежи? А... Нет, нет, дом офицеров, дом офицеров. Практически дом офицеров, да. Но только я говорю про электростанцию нашу. Там, де енергозбит. Ага, ага, да, це да, да, ж, да. Це построили, це ще козацьких часів, кажуть, ну, ребятки, ну, on, on, Не, ну, це... це ж це сучасна будівля, просто в ній построїли зразу вже електростанцію. Не відходя від неї, там, чуть-чуть рядишком, кажу, а тут а у нас саме класна штучка була построєна. В общем, тюрьма, в центрі міста. Там, де швейна фабрика, ви знаєте, так? Так, так, так, факт. А да. я думаю, чому таке мрачне здання якесь? Да. Ну тобто багато такого цікавого. А тут кажу, суд був, а тут ось Курилов жили, а тут ось те, ну і так було цікаво, так гарно, цікаво. цікаво. На суд, суд могли застати вже і наші, в принципі, слухачі, там угу. де зараз ЦНАП. Так, да? так, да? да, це це здання. Дуже багато цікавого. Це для краєзнавців-пішохідників. А що стосується велосипедів, ті, хто покатається на велосипедах, можуть, то бажано, звичайно, виїжджати не тільки по центру, а й за межі нашого міста. О, от то, давай, що ми за межами можемо побачити. Якщо поблизу нашого міста, ну, скажімо так, в преділах кілометрів 25-30, ну, це на один день, ми ночуємо в місті, да і виїжджаємо, mm. виїхали, покатались, вернулось назад. Ну, наприклад, мені сподобалось біля Рибатня, Дуже цікавий такий масив на кар'єр. Колись був він глиняний кар'єр, бо там кирпичний завод був. То дуже цікавий вид на наше місто відкривається. До речі, дуже схожий на той, який висить у музеї. Картина, так? Да, так, да, картина. Mm. Місто знаходження, де що знаходилося в нашому місті. Дуже цікаво, так воно є. А он мельниця, а он собор. А он, ну, і різні церкви показуються, розказуються. Mm. Також біля кар'єра Дуже цікаве місце Наш кар'єр, там де Табір відпочинку Kosmos, да. Космос а, Унікальне місце І дуже красиво при цьому да. Дуже красиво. але попереджаю Знову ж таки, це природа Там є гарні піщаніки Метрів по два висотою Ви не хвилюйтесь, вони дуже міцні Але ж ви не забувайте Що ті камушки, які Лежать Вони так само колись хорошо висіли і обов'язково, коли хтось із вас захоче сфотографуватися під камушком, знаєте, вас може накрити цей камушок, обережно. Да. Камушок важить не дуже важко, від 5 до 15 тонн. Не хвилюйтесь. Ну, чуть -чуть, да. Можливо, кепочка і залишиться. А ще там гадюка є, ну то таке. Ну, як є, вони, я колись весною бачив, на літом, поки в космосі працювали, ніколи не бачив. І слава Богу. Валітій, Куземен. Ти був у Куземені? А... Як коли? Зімою, весною, літом, осінню. Кліп-казак, ось тут буде так спливашка, Як тобі це місце? Замкова гра? Да. Дуже цікаво, дуже гарно, дуже... Мене впечатляє, дуже добре. Тим болі, я любитель ходити на простець. Ну там, від річки близенька стежечка така. Ну так, Близенька, так, раз і... І нормальненько. Скільки там у На четвереньках, раз-два, раз-два і вже там. Три хвилини і вже наверху, за, пів... за хвилину можна навіть да, збігти. якщо не будете сильно зупинятися, то зупинитись вже в річці А <реш> Лутища, ти був в Лутищах? В Я лутищах... там от хочу поїхати, там кажуть школа, а це маєток чи щось, да, там якась архітектура а, цікава муз... Школа з привидами, ти ага, це маєш на увазі? Да, так, музей, там якась амфора навіть є, антична Давайте зараз Попросити Попросіть а, директора школи Ой, господі, забув, як звати. Директора школи, щоб він провів екскурсію. Проводив він просто супер, класно. Після розповіді в мене діти ще один раз хотіли сюди з'їздити і як мінімум хоча б один раз переночувати в самій школі. Але він заборонив тому, що сказав на території, будь ласка, але в самій школі ні в коєму разі. А, ну, будинок з приводами. От така містика. Ого! Завтра поток туристів! ТСН! про нас Я не був конкретно про цій ситуації, але я розумію, що таке могло бути. Його коротка розповідь. Ну, один із варіантів його розповіді. Так як наше керівництво України. Затребувало, щоб були о, вбиральні в туалетах о, і в не... приміщеннях. Приміщення, mm -hmm. приміщення. На вулиці Заборона. О, і в школу не закрили, повинно бути. Ну а що? Одна школа, що робити? В хухру їздить, ну як би... <риклад> <риклад> не камільфо, <риклад> не, не камільфо. <риклад> Тим чого. людей, і їж давай. Він запили, електропили, все нормально. А там що? Із дерева? Що, що там? Кусок підпилювати, поставити кафель, нормально буде. Електропила, джинь -джин, заводиться, не роби. Бензопила, працює штіля, нормально, дир-дир, дир-дир, та ніфіга. Виходять на вулицю, джинь з полуоборота заводиться. Поки роби, заносять назад, глохне. Електропила на вулиці роби, в поміщенні не роби. Що робить? Діректор і каже, хлопчики, на сьогодні роботи хватить, завтра прийти, будемо розбиратися. Так, а прийти завтра, буде все добре. Ну, ладно. Вони розвернулися, додому пішли. Каже, розвертаюся і кажу, о, якась там баранеса чи чий був маєток, там померла дочка. Причина смерті, не знаю, ну, в общем, хтось там помер І він каже, ну, розумієш, я ж якби Для школи погано це не буде Для будівлі також не буде Якщо ми це не зробимо, будинок закриють І він просто в цирості розрушиться Ну, дай добру, ну, проблеми ж не буде ніякої Ну, каже, почувствував, який холодок якийсь По спинці пройшов трошки, ну, хто його знає Ну, ладно, на другий день приходять люди І що ж ви думаєте? жин жин жин И пошла работа. Нет, Не, ну... Тебе близько? Вау. Є, є, все, але є ще один вопрос, таке все да. хотілося задати. До речі, буде бажання, можу вам ссылочку на в дане відео також зробити. Звісно, всі І посилання, всі посилання візьмемо, будуть в коментарях під цим відосиком. Є, взагалі, переходьте за коментарями, які є під нашими відео, та за оцим посиланням цієї вставки, типу, просимо відео в описі. Там також дуже багато цікавого. Так, у нас є легендарний просто маршрут Кніжа АТБ, АТБ да? От Якщо ти ходиш гуляєш і три рази не пройшов цей маршрут Значить ти погуляв ну, погано, як мінімум А от куди ще можна так в Ахтирці піти В незалежності від пори року, т.е. Да? тільки не кошик От куди б ще можна було піти, щоб не було цього Бернівського тригольника, Кніжа, Кошик, АТБ і назад от... Ну, наприклад, якщо так посміятися посміяти, сказати то ну, Якщо йти в наш міський парк а ви знаєте мости, да? Які вони зверху красиві. А ви хоч раз бачили цей міст з Ну я вже зав'язав з цим давно. Да ні, з прямо з піднизу ні. Ну, прикольно варіант, чим відрізняється автомобільний від пішохідного. Автомобільний від пішохідного, ну, типа, автомобільний вже з бетону все поставлено, там опори все, а железний же ж. От тепер уже тобі буде можливість сходити подивитися. <реш> Другий варіант. Байтгодний, давай. Байтгодний, да. Далі, хто був, ну, за время, там, в радянські часи, у нас був такий остров влюблених. І коли парень при якимось там, случайно, случайно, да, дівушку звав прогулятися в ту сторону, да, і якщо він останавливався на мостику влюблених, то це було як мінімум признання в любві або сразу руки і серце. Ты уже было автоматом, понятно. Ну, как бы так, да? ага, кто хочет, может попробовать пройтись э речки, хмм, биля речка Ахтырка, от книже, например, да? И до, хмм, например, до до мостик на дачный, на, как называется? На дачный Армейська, во, до Армейської, вдоль річки пройтись. Там, де ми біля мана нашого проходимо? Да, да, да, да, да, Так-так-так, да, Ну там, То... же, там же ж траса була для, цих, для байкерів, все, там робили трамки, не пам'ятаю. Зараз вона позаростала, ніколи саму було. Так от я там буквально годів 5-6 тому назад ще робив там заняття свої по спортивному туризму. Дуже цікаво тим, що природа... Там сирість, воно дуже відрізняється від, буквально на другу сторону річки, там вже сухо, все заростає, Тут влажно, дихать легше. Заняття проводиш, вірювки понатягував, все нормально. Нас ніхто не бачить, ми всіх бачимо, всіх на ладоні, хто куди йде, що де як, ну все класно, замечательно. Ну, почали трошки якби люди не зовсім культурно заходить, із... мусор оставлять, прийшлося туди перебазуватися вже біля Кніжи. Так само почали ухажувати за територією, почали туди приходити для не зовсім адекватного відпочинку. Ну, не понравилось. Перейшли ми ну, з заняттями вже в міський парк. Ну там, поки слава Богу, пока, слава Богу, особи не мусерить. І то вже добре. Це діло присіч. Ну, Місто місце дуже гарне, і його б культура, то це була б така радзинка для свідомого. Не, що, я ж хочу там цього, але я ще не знаю, як дойде. Да. Тому не будьте бидлом і все. Друзі. Ми можемо про це говорити, чесно, годинами. І тому, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, і ми зробимо пряму трансляцію, де ми декілька годин цьому ще й приділимо, і розкачаємо цю тему ще більше. Але зараз я пропоную... Але, Прийти... Але зараз, кому буде цікаво дізнатися щось більш цікаве, куди можна з'їздити, побачити, і о, по, які, по яким ценам, да? о, якщо що, можна приходити на засідання Туристичного клубу Азимут, Азамут. Азамут. Азамут. Все Азимут. буде де? Правильно, в описі. А зараз Бліц. Я, якщо можна, з вашого ну, погляду почну. Піднятися на еверест в планах є? Ну, взагалі, в бажаних планах? В принципі, так. Валентин. я знаю, що ти педагог. Скажи, будь ласка, що ти більше за всього цінуєш в учнях? Яка от така ну, риса характеру? Коротко не вийде. Наприклад, якщо зіхня непосидючість мене цікавить, але адекватність. Щоб ви не чули, що від них вимагають, або що від них требують. Угу. Ого. Е, привал Дятлова і офіційна версія з тим, що там завалило і від вітера люди померли. Згодні з цим ні. чи ні? Це можна, блин, розкачати, але це в раз. Давай, Максим. Окей. Хорошо. Ого, я за привал Дятлова тепер задумався. Що... Е, вітром звалило, що ви розуміли. Е, Справа в тім, що туди йшли люди... Професіонали найкраще з професіоналів у них були вже такі походи що той перевал це було для того щоб можна сказати ну трошки так розім'ятись да перед серйозним походом а тут бац і случилось то тема іншого, іншого да. розмови якщо дуже коротко їх просто знайшли в кілометрах від місця їхнього перевалу голому там ну давайте там суть, да. Да, то угу. Валентин, да який тип людей ти не возьмеш собою в похід М -м Невідповідальних. окей uh, що в велорюкзаку. От завжди є при любий умови, на любую майже погоду. От. Ну, кремів комплекту там їди само собою. Ну, і аптечка. Що назвав? Так. карточка. Все. Нормальний заряд для мобільного телефону. А, ну, кстати, да. В принципі, як варіант, а що, нет, павербанк bank. Хорошо. Довольний своїм велосипедом. Ні. О, взага... На цей час довольний, але вже є плани дещо змінити Тоді питання, більше цей горний клас велосипедів, чи більше шосейніків, чи чоросені, от що то що б вибрали? MTB, чи як його називається? Ну, MTB це тіпа, типу, це, да, це типа горний, типу, з широкими колесами, чи як він, там, да Неважливо, який в тебе велосипед, важливо, як ти з ним користуєшся От, тут, кстати, да, по, -по факту, наверное, по факту, да Валентін, місця в Україні, в яких ти не був, але хочеш відвідати, от що? Є такі взагалі? Їх дуже багато. Їх... Тобто 3 місця. От от... Давай, 3. які ти хочеш відвідати, місця, в яких ти не був? Я не можу сказати, як вони точно називаються, приблизно, де вони знаходяться, помню. Неподалік від Житомира, якщо дивитись по карті, то вниз, нижче Житомира, там озеро. Із... Про нього знімали... Кіно, фільм був, да. Не Синевир, ні, це не був. Ні, ні, Синевир, ні, це ні, в Закарпатті. Це... Я там був, там... Там дуже цікаво, там дуже гарно, але я б туди... Хто хоче, будь ласка. Да. Таких місць дуже багато, і мені хочеться там побувати. Саме топове місто України, яке ти от порадиш поїхати людям, туристам, в якому ти був? Топове? Так, да, от куди от, от зараз порадять. Прям зараз, хтось сидить... Льв... Я, я, я так і думав, так і хотів сказати, що це Львів. А, чим цікавий Львів? Ви можете подивитись на землі, над землею, під землею. А, кстати, да. А, що стосується Києва, сказати не можу, тому що воно здорове і я там мало де був. Теряюсь чуть-чуть, да? Да. От. Баня? В піраміді. Чому саме піраміда? А, баня під пірамідою. Під пірамідою. Так, да. нічого страшного. О, справа в тім, що як така баня мене вже не, не цікавила. У мене вже була до цього баня, і мені вже цього не дуже хотілося. Але, о, так як мені о, сподобалось в попередній бані о, займатися невеличким, скажімо так, оздоровленням людей, о, тому що в бані можна оздоровити як... О, людину якби знаружи, так, так і знутрі. І духовно теж можна зцілити. <кх> Мені захотілося дещо збільшити о, це направлення і зробити піраміду. Адже в піраміді, сама по собі піраміда, це ви можете подивитися в YouTube-каналах різних, що робить піраміда, яким чином вона відновлює біоенергетику енергетику чоловіка. І не тільки, наприклад, бумажна піраміда яким-то чином підтачує лізвіє, обичне для бриття. Мені це було інтересно ще з, примерно, 14-15 років мені тоді було. Зробив першу пірамідку, маленьку. Ну, вона, зрозумілося, потім я зробив вже більш цікаву, змоделював її. Працює, питань немає. Мені стало цікаво, а що буде, якщо я піраміду збільшив? Збільшив, зробив майже 50 сантиметрову по висоті, да? була, над кроватю поцепив. Ну, цікавий результат. Потім захотілося ще збільшити. Уже в 12-му году 2012 року знайшов кошти і uh -huh. о, вирішив збудувати о, саму піраміду. Але о, так як мені не вийшло її поставити на землю, ну там підход своєобразний, архітектура доволі цікава, є, я вирішив її підняти вище. Ну, тобто, якщо піднімаєш, uh -huh. що не зробити якусь там будівлю під нею. Ну, будівлю, ну, хай буде Баня. Ну Баня, то і Баня. Тепер виходить, ті люди, які відпочивають в самій бані, незалежно знають, вони не знають, догадуються, не догадуються. Але вони отримують також заряд біоенергетики. Тобто піраміда улучшає состояння людини. Мені було цікаво, і я рамково перевіряв людей, які відпочивають, скажімо так, як би так сказати, не зовсім під чай то у них біополі, ну щось що таке біополі ви знаєте, mm -hmm. воно покращується, але приблизно, ну якщо було 60 сантиметрів, 30-50 сантиметрів до 60, воно покращується ну, максимум до метру, ну, не більше. Ті, які відпочивають уже чаї, компоти або узвар, узвар той самий компот, mm -hmm. і о, вже паряться більш правильно. От їх біоенергетика вже улучшається знову ж таки з 60 см на 1,20-1,5 метр метра. Мені було це цікаво. Хм, а як? А що ж буде, якщо чоловіка помістить в піраміду і щоб він побув в самій піраміді, ну хоча б там час півтора. Мені було це цікаво, проверяв То ті люди, які більш відкриті, Ну, тобто по життю вони більш відкриті, mm -hmm. їхнє біополе покращується в три рази, а то й більше. Тобто з 60 сантиметрів з метру, то воно вже може виростати десь на 2,5, то й 3 метра. Таких людей в мене небагато, але вони є. Я іноді перевіряю. Просто я не всім це роблю, бо задаю дуже багато, не дуже цікавих питань на які, відповідь на які я дати не можу, тому що я ну я не знаю, як відповідати на різні питання. Тому що в мене немає медичної освіти, але, як говорять іноді, да, я отношусь до тих, хто, як хама невіруюча, коли я не побачу, те, що... не я не повірю, почути да? одне діло, але коли бачиш, це абсолютно інше діло. Була ситуація неоднократна, коли, о, наприклад, порези, Ну, у мене був поріз ноги, я вже, можливо, комусь сказав, ну, так, циркулярка ручна, трошки ногу порізав собі, ширина десь 10 см, глибина, ну, щоб ви зрозуміли, мені наложили 3 внутрішні шва і 7 наружних швів. Лікар мені сказав, ну, мені ж було цікаво, а за який час приблизно такі рани знімаються пов'язки. Я лічно не знаю, без поняття. Ну, доктор сказав, не раніше 10 днів. Години, 12 днів, і вже починаємо знімати шви. Питань немає, гаразд, буде швидше. Та кому розказуєш? Ну, питань немає. Первий день я нічого не робив. Починаючи з другого дня, о, я знаходився в піраміді. Скільки, сказати не можу, тому що піраміда моя, скільки, хоч, ну, скільки знаходиться. Ну, да. То о, це було вже в 15-му році, чи в 16-му. в 16-му. То вже на п'ятий день, коли я ходив, а кожного дня я ходжу mm -hmm. на перевязку. До речі, коли в піраміді, мені не потрібно знімати повязки, перевязку. Все як є, так воно є, я нічого не трогаю. То mm -hmm. по факту на п'ятий день вже доктор, ну вже можна знімати, кажу, доктор, ну, 5 днів пройшло. Медсестра, да, так, 5 днів. Ні-ні, нічого робити, не раніше 10-го дня. Кажу, доктор, доктор. Ні-ні-ні, по факту на п'ятий, ой, на Сьомий день, він вже зняв мені два шва, і до 11 дня ні одного шва не залишилося. Я ж хамане віруюча. У мене є вихованці, як їм також буває, інколи роблять якісь там операції, хірургічні втручання. І дренажі тричать живота. Ой, Кажу, його. хлопчики, а як до мене походити? Про кошти тут питання не йшлося, тому що мені цікаво для ну, експерименту, да? ну, хотілося, але не просто експеримент, а щоб під наглядом лікаря. Лікарі мені нікого не направляють. Кому я говорю, на мене дивляться, як на, ну, зовсім, не зовсім адекватна людина. Да? Кажу, хлопчики, мені раді цікавості. Ви не проти? Та не проти. І ми договорили, щоб було більш цікаво, вони ходили до мене через день. День приходять, день ні. Але кожного дня ходять на перев'язку. Пер інтервал був у них рік. Один хлопчик через тиждень перестав ходити. А відразу не сказав чому, через місяць я дізнався, йому властинно признатися, а чого? Та тому що каже, після того як до вас приходжу, мене постійно підрізають, в смислі? як? Ну до вас прийшов, підрізали, не прийшов, не підрізали, я перестав до вас ходити, перестали підрізати, ну ладно, ну, хто його знав, всяке може бути, Спасибо, що сказав. Yeah. Через рік другого хлопчика була ситуація, майже те саме, ті самі дренажі. І по факту теж тиждень проходить, і хлопчик каже: мені сказав лікар, щоб я перестав займатися тим, чим я займаюся, бо рана зростається, ну, дренажі стягуються швидше, бо шо, писав, бути, ніж по... ми бачимо, що вони зростаються. Ну вони зростаються якось через день. Ну, обычно зростається воно на кожен день потрошку. А тут а через день видно, що бац, а потім потрошку по бац, знову душі зрослось. І його теж підв'язали. І доктор сказав: "Либо прикращай, либо ми будемо різати бо далі". Йой. От хлопчик до не... мене не прийшов. І на наступного дня, коли він пішов на перев'язку, доктор каже: "Оце зі слов зі слов хлопчика Шевченко Андрій. Доброго дня". А, знаємо Андрю Кандрюхіп, Каже: Доктор сказав, о, тепер молодець, так і держи, тому що ми бачимо, що робиться знаружи, але ми не бачимо, що робиться внутрі. Він перестав ходити, перестало його різати, питань немає. Но піраміда, согласно, опять таки, Ютубу, деякі знакомі, мої приходили, не тільки ми приходили, після перелому, теж зростається набагато швидше. Відновлюється чоловік, швидше. кількість сна уменьшається, а отдых увілічується. За меньшее, за меньшее количество времени. Uh -huh. Для меня было интересно. Например, одна и та сама фраза, Наприклад, я выспался, но не відпочив. Або я відпочив, но не выспался. Вы не выспался. Понимаем. Фу. Тут на цій ноті я хочу вже завершити наш подкаст, бо ми зараз дійсно не вкладаємося в наш час, і це буде приблизно знову півтори-дві години, тому, друзі, я нагадую, якщо вам буде цікаво, ми запросимо топ, топ гостя нашого подкасту, і ми зло... зробимо офігенний івент, це будуть лайв-подкасти, де ви зможете участвувати, але це трішечки згодом, тому пишіть вашу думку в коментарях, і зараз ми вже будемо якщо завершити. Якщо ви будете це захочете, то ведучі можуть ще раз запросити. Так, да, обов'язково, що можуть... будуть питання до лент ти насипте їх в коментах Валентин ми... буде в посиланнях під цим відео так само як і клубу Азимут всі посилання ми залишимо в, в описі нашого відео а я хочу сказати дякую вам за цей чудовий і дійсно дуже цікавий подкаст бо актерка знову відкрилась новими кольорами я нагадую що нас окрім YouTube та YouTube music можна послухати на Apple Podcast, Google подкаст Castbox анхорти ще дуже багато майданчиків переходи на наш патрон бо там дійсно дуже смачні умови і скоро на цьому каналі вийде відео де розповім, що таке патрон і навіщо він нам потрібен. І що я скажу, якщо ви хочете попасти на наступний, наступний запис нашого подкасту в ролі нашого глядача, пишіть в дірект. Посилання буде де? В описі наше відео. Всім дякую за цей подкаст і бувайте, друзі! З вами був Валентін Сталинський, Максим Гусько Максим... і Максим Науменко. Всім пока-пока! Загалі бажання! Опа! Загалі!